košíku vidíte přepínač ceny se nebo bez DPH. Podívejte se také na rozpis ceny, kde najdete cenu za produkty a výše dosažených množcevních slev za textil i za potisky. Na konci vidíte celkovou úsporu. A jak vidíte, to už se vyplatí. Zde můžete otevřít taky předvýrobní korekturu, která běžně stojí několik set korun a čekali byste na ni ně i několik dní. Na QuickShirtu ji vygenerujeme zdarma a hned. Po dokončení objednávky ji pošleme spolu s na e-mail. A to je vše.